Yenə yavaş-yavaş el köçüb gedir, dağların saralıb-solan vaxt. Ayrılıqdan dodaqların titirəyib, e, gözlərin kövrəlib dolan vaxtıdır. dolu eniş yoxquşlar kimə sevinç kimə kədər bağışla aman allah qan ağladı bağışla sevən ürəklərin dolan vaxtıdır Üçrənibdir borana, qara Deyin sevgi hara, sücayət hara Kim ölə kim qala gələn bahara Ey şairin gümana dalan vaxtıdır Gözlərin kövrəlif, dolan vaxtıdır Rəhməti Hüseyin Arif də yazır Neçə yayır, neçə yazır Vurdum səndə başa dağlar Zamanına min yol azı mən etdim tamaşa dağla Qoyma darda qalsın ürək Arzu sonsuz ömür gödək Kim bilir gələn yaza dək Nə gələcək başa dağla Yehdi ömür başa dağla Gündüz günəşə vuruldum Kezə aya aşıq oldum Biraz yavaş Yavaş yavaş müşahət Gündüz günəşə vuruldum, gecə aya aşıq oldum. Heç bilmirəm necə doldum, uzağında yaşa dağla, yetdi ömür başa dağlar. Ağır ellər yığınaqısan, ömrün gözəl növrağısan, Hüseyinin oylağısan, yaşa dağla, yaşa dağla, yetdi ömür başa dağlar. Hüseyin Arifə Rəhməd, sizlərə sağ olun. Ənə gözəlləm ə? ələbənə məni səsləy də kaman səsi No, no, no. şəkillər gözə dərd olub Arzumuz, eşkimiz bizə dərd olub Ay Allah, köhnə xatirələr təzə dərd olub Arzı mürəyimdə uyudu bağla